Nemám řidičský průkaz, ale přemýšlím nad tím, že bych si ho začal dělat. Ano. Mám, ale moc neřídím. Protože jsem si ho dělal, když mi bylo 18 na střední škole. A pak jsem ještě jezdila. Potom, když jsem měla čerstvý řidičák. Ale jakož jsem neměla auto, tak jsem pak přestala řídit a teď už se bojím. Takže se budu muset znova naučit. Mám řidičák. Mám řidičák od 18 let, což je ten věk, kdy si v Čechách můžeme řidičák udělat. Nicméně neřídím. Mám z toho velký respekt. Neřídím. Uh, jako zásadně? Já řídím jenom, když ty ostatní lidi kolem mě jsou opilí a já jsem ten jediný střízlivý člověk. Tak to potom se obětuju a něco odřídím, ale nijak se do toho nehrnu.